ان کی ناموز ان کی عزت اور قرمت کی حوالہ سے بارے میں حرکت میں آئے گا اور وہ گرفت میں آئے گا اس کی پکڑ تک کچھ لوگ ایسے تھے آج تک جو کہتے تھے کہ ہم اتحاد امت کے تعی ہیں ہم شیعہ سنی اختلافات کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ہم کسی کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ جی بنو می اور فران فلاں شخصیات وہ تو صحابیت کا نوز بلا درجہ نہیں رکھتے ان کو, کیوں ان کو میں نیو اس طرح کا قانون بنایا جا رہا ہے جبکہ ہم قرآن, قرآنِ, قرآن پڑھتے ہیں،, ہیں اللہ العزت نے فائد ہوں یہ کامیاب لوگ ہیں یہ رشت و ہدایت والے ہیں یہ ہدایت یافتہ ہیں یہ جنت الفردوس کے بارش ہیں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دفاع کیا جب ان لوگوں نے کہا تھا نا کہ ہم اس طرح ایمان لے کر بدا کہنے والے خود پر لے درجے کے بےکو پر آحمق ہیں اور جب ان لوگوں نے کہا تھا ہمارے نوز محمد صلی اللہ علیہ صحابہ الفاظ نہیں کہنا چاہتے کہنے لگے کہ ہم عزت والے ایمان لانے والے ہم جب جامع میں پڑھتے تھے وہاں تقریری مقابلے ہوتے تھے چاہ رہے تھے آج کل وہ جمعہ پڑھا رہے ہیں نا ان کی جگہ والے مسلے پڑھا رہے ہیں بڑے مزے ہوئے اور تاریخی روایات اور تاریخ کی سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہمارے لیے قرآن عدیز کافی ہے کا بھی نہیں. اب غور کریں کہ رسول اکرم نے حضرت ابو بکر کو حرکرختہ حضرت ابو بکر اور دوسری حضرت صدیق نے تاریخی مان گڑھ روایات ہیں حضرت ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے اور حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کی گواہی اور ان کے ایمان کی گواہی کلام اللہ کے اندر موجود ہے اور بے شمار احادیث ہیں اور دوسری طرف ابرے فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں اختلاف کیا۔ پھر ان کو غالباً انہوں نے وہ, جی وہ راستہ اب ہم تاریخ کو مانے ان افسانوں کو مانے یا حدیث کو مانے اسی طرح حضرت علی المرتضی ہیں رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا حضرت ابو سب کے بارے میں یا حضرت کے بارے میں رسی اللہ عنہ اجمعین کی پچھاڑ کی جاتی ہے اور اہل علم نے منہ توڑ جواب دیا ہے جواب دیا جس کا کسی مائی کے اللہ نے صحیح جواب نہیں دیا اقوال درج کیے ہیں یا اتراج کرنے والا اللہ عزت اس کو اپنی گرفت میں لے لے گا اور ایسے ہوا بھی ایک کے بارے میں وہ آتا ہے نا کہ حضرت عبور رضی اللہ تعالیٰ کی بارے میں کسی نے کہا تھا کہ وہ ناؤزمیتہ پتہ نہیں ایسے کہاں تک ایک گہر پکی ہیں دمشق کی مصر کا یہ واقعہ اوپر سے سامب گرا اس پیشل اس مندل کے پیچھے لگا جب کا کوئی توبہ طائب نہیں ہوا تو تب تک سامب نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا یہ دنیا کی طرح لارموریت مساؤکانس کو ذریع کہا دیتا ہے آمند میں تو زلط ملنی ملنی ہے اسی طرح حضرت ا ذہر وار دی کر دیے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ سفین طول پکڑ گئی لیکن وہ پھر اس کا دیکھیں حضرت علی کے کمال تاثرات کرتے کہنے لگے نہیں پتا دنیا سے سمندر چلا گئی ہے اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے روم کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا جب ان کی کے آپس میں کم کرتے کہا کام کرتے حافظ ہوگا وہ کرتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے واسطہ پڑھا وہ کہنے لگا کہ میرے معاوے کو جلدی سمجھ دیں جلدی سمجھتا ہوں پیاری اللہ اللہ نبی کی دعائیں وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے آپ کو فیصلہ بات کا ہی واقعہ ہے اور اس کی تاریخ نے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی حقیقت نہیں ہے اگر کسی کا اختلاف ہو گیا ہے آپس میں نہیں نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا وہ خود ہی اللہ کے ہاتھ جا کر اچھا برا کیا ہے لیکن حضرت امیر معاویہ بھی صاحب. کے نسبتی ہیں. حضرت عبیبہ کے بھائی ہیں اور ان کی بھی بڑی خدمات ہیں ہم کسی کو آپس میں ان کا اپنا مقابلہ کروا کر کسی ایک کو یہ کہنا کہ حضرت ابو صدیق کا بڑا مقام ہے اور حضرت علی کا مقام نہیں ہے یہ بھی غلط ہے کسی کا بھی ایک کی خدمات ہیں ہر ایک کو ہم عزت کی نکاح سے دیکھتے ہیں اس لیے ہمارے لیے تو یہ وہ لوگ ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ہدایت یا بنو گے جب صحابہ کے ایمان کو معیار سمجھو گے صحابہ کے ایمان کو معیار سمجھو گے اس لیے یہ کوئی متنازع شخصیات نہیں ہے وہ لوگ آئے دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو گئے جو کہتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ تمام مقدس شخصیات کا احترام کرتے ہیں لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس طرح کا بل یہ متنازع بل ہے حالانکہ اس سے سکون ہوگا جو صحابہ کے بارے میں گندی زمانے چاہ رہی تھی وہ باندھ ہوگی اللہ کرے اس پر عمل ہو جائے باغ